Τι είναι η πραγματικότητα? Πώς να ανακαλύπτουν οι επιστήμονε, Γιατί μας κρύβουν την αλήθεια επί να Όπα, αυτό είναι από αλλού. Όπως ίσως καταλάβατε, το σημερινό βίντεο θα ασχοληθεί με την παραγωγή επιστημονικής γνώσης γύρω από την πραγματικότητα. Συγκεκριμένα, θα παρουσιάσουμε μια βασική θεωρία τη κοινωνιολογία τη νόση, την Θεωρία τη Κοινωνική Κατασκευή. Στο δεύτερο μέρο του βίντεο, θα περάσουμε από τη θεωρία στην πράξη και θα χρησιμοποιήσουμε την περίφημη φωτογραφία τη Μαύρη Τρύπα και την ιστορία γύρω από αυτή, σαν μελέτη περίπτωση για να δούμε πώ παράγεται ένα επιστημονικό γεγονό. Αν σα αρέσει το βίντεο, κάντε ένα like και μια εγγραφή στο κανάλι ώστε να μένετε ενημερωμένοι για νέα επεισόδια. Καλή προβολή! Είναι πολύ πιθανό να έχετε ακούσει να γίνεται λόγο για κοινωνικέ κατασκευέ. Είναι συνηθισμένο να μιλάνε για αυτέ σαν κάτι ψεύτικο που δεν έχει αντικειμενική υπόσταση. Τι εννοούμε όμω κοινωνικέ επιστήμες με τον όρο αυτό, <Στονίκη> <Στονίκη> βιβλίο. Σταθμό στη συζήτηση αποτελεί Η κοινωνική κατασκευή τη πραγματικότητα των Μπέργκερ και Λάκμαν. Από τον τίτλο και μόνο βλέπουμε ότι δεν λένε η κατασκευή τη κοινωνική πραγματικότητα, αλλά η κοινωνική κατασκευή τη πραγματικότητα. Είναι αυτό δυνατόν. Κατασκευάζεται η πραγματικότητα. Ήδη στην εισαγωγή οι συγγραφείς ορίζουν την πραγματικότητα ως ιδιότητα που προσυδιάζει σε φαινόμενα που αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν ανεξάρτητα από τη δική μας βούληση, που δεν μπορούμε δηλαδή να ευχηθούμε να εξαφανιστούν. Πρόκειται για έναν πολύ εξυγνωρισμό καθότι σε μία πρόταση πετυχαίνουν το αντικειμενικό της πραγματικότητας αλλά και τη συμμετοχή του κοινωνικού υποκειμένου σε αυτήν χρησιμοποιώντα το ρήμα «αναγνωρίζουμε». Με άλλα λόγια, πραγματικότητα είναι όσα γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ανεξάρτητα από τις προσωπικές μαυραιπιθήσεις και επιθυμίες, ενώ όσα δεν εμπίπτουν σε αυτή τη γνώση, απλώς δεν αποτελούν πραγματικότητα για εμάς. Φαίνεται λοιπόν ότι πραγματικότητα και γνώση συμβαδίζουν και ως γνώση οι ορίζουν τη βεβαιότητα ότι τα φαινόμενα είναι πραγματικά και ότι έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Έργο λοιπόν των κοινωνιολόγων, μας λένε οι συγγραφείς, είναι να σταθούν μεταξύ του καθημερινού ανθρώπου και να σχετικοποιήσουν τις βεβαιότητές του για το τι συνιστά πραγματικότητα και των φιλοσόφων, καθότι δεν τους αφορά το τι είναι πραγματικά πραγματικό, παρά μόνο το τι η εκάστοτε κοινωνία θεωρεί ως πραγματικότητα, πώς κατέληξε σε αυτή τη γνώση και πώς αυτή αλλάζει. Με αυτόν τον τρόπο παίρνουν τι αποστάσει του από έναν αφελή ρεαλισμό που θέλει τη γνώση να προοδεύει αναγκαστικά προ τη μία και μοναδική αλήθεια, αλλά και από τον ιδεαλισμό που θέλει την παραγόμενη γνώση μα απλώ προβολή του εγκεφάλου μα. Για του συγγραφεί, ασφαλώ υπάρχει μια αντικειμενική πραγματικότητα, απλώ δείχνουν ότι το τι εννοούμε κάθε φορά με αυτόν τον όρο δεν είναι καθόλου αυτονόητο, καθώ και ότι ο ορισμό τη και η προσέγγιση τη εξαρτάται από τι εκάστοτε κοινωνικέ συνθήκε και όπω λέει και ο ίδιο. Well, not all constructions are equally valid. Uh, the concept of construction as such, I don't think either he or I would have withdrawn. It simply means society is a human artifact. It was not dictated by an angel like Angel Gabriel dictated the Quran to Muhammad. I mean, it didn't fall from heaven. Human beings develop concepts, and human beings construct society. Uh, I think that's a very basic, uh, angle. Τι κατασκευάζεται σε μια κοινωνική κατασκευή, Μπορεί να είναι απλά ένα αντικείμενο το οποίο, ενώ είναι κατασκευασμένο εκ του μηδενό, ταυτόχρονα μπορεί να εμφανίζεται ω ριζικά ξένο προ το άτομο ή την κοινωνία που το κατασκεύασε. Επειδή κάθε αντικείμενο κληροδοτήθηκε από προηγούμενε γενιές, οπότε η παροντική κοινωνική δράση καθορίζεται από κάτι το οποίο βρήκε ήδη προκατασκευασμένο. Επίση, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι κοινωνικέ κατασκευέ πριν από όλα ρυθμίζουν κοινωνικέ σχέσει στι οποίε το άτομο τι περισσότερε φορέ βρέθηκε ακούσια, όπω για παράδειγμα οικογενειακές σχέσει, αλλά ακόμα και αυτέ που δημιούργησε ακούσια με το πέρασμα του χρόνου λαμβάνουν έναν αντικειμενικό χαρακτήρα που υπερβαίνει τι προσωπικέ προτιμήσει των συμμετεχόντων. Αυτό συμβαίνει για τον πολύ απλό λόγο ότι οι πράξει των άλλων, αλλά και οι άλλοι γενικά, αποτελούν για μένα κάτι αντικειμενικά εξωτερικό. Δεν μπορώ να ευχηθώ απλώς να μην υπάρξουν και να πάψουν να υπάρχουν. Για να πάψουν να υπάρχουν θα πρέπει να περάσω από την ευχή σε διάφορες πράξεις οι οποίες με τη σειρά τους θα αποτελούν και για τους άλλους αντικειμενική πραγματικότητα. Κατά τη γνώμη μου το καλύτερο παράδειγμα κοινωνική κατασκευής είναι μια πολύ ιδιαίτερη τεχνολογία που λίγοι από εμά την κατέχουμε και ακόμα λιγότεροι την κατανοούμε και δεν είναι άλλη φυσικά από το... Πράγματι, το χρήμα δεν είναι κανένα φυσικό αντικείμενο όπω για παράδειγμα ο ήλιο, επίση δεν είναι ούτε θεόπαιμπτο. Απέναντί οι μεγαλύτερε θρησκείε το καταδικάζουν, ή τουλάχιστον φαινομενικά. Από την άλλη, δεν μπορούμε να το αλλάξουμε κατά βούληση. Είμαστε αναγκασμένοι να χρησιμοποιούμε το χρήμα που βρήκαμε στην κοινωνία μα. Σχεδόν δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρί αυτό. Το χρήμα είναι μια περίεργη τεχνολογία. Οι ιδιότητέ του δεν ανάγονται στο υλικό του. Για χρήμα έχουν χρησιμοποιηθεί κοχίλια, βόδια, μέταλλα, χαρτί, πλαστικό και σήμερα τίνουμε προ ένα και πιο άειλο χρήμα. Από την άλλη, δεν κινείται απλά στη σφαίρα των ιδεών, το χρήμα είναι εδώ και μα κάνει να χορεύουμε. Τι είναι λοιπόν το χρήμα, Είναι ένα μεσολαβητή κοινωνικών σχέσεων. Είναι χαραγμένη η εμπιστοσύνη, Εμπιστεύουμε δηλαδή ότι η συναλλαγή αξιών που κάναμε ήταν νόμιμη και έγκυρη. Το χρήμα λοιπόν είναι κατασκευή που συνθέτει ιδέε, αξίε, σχέσει. Οι οποίε ενδεχομενικά μόνο παίρνουν υλική μορφή. Επίση, απαιτεί και ένα ολόκληρο δίκτυο θεσμών που θα το κάνουν να κυκλοφορεί. Αρχίζοντα από το κράτο ή τα κράτη που θα το σχραγίσουν, περνάμε στου ιερεί που θα το καχαγιάσουν, δηλαδή του οικονομολόγου, και από εκεί στου χρήστε που θα το ξοδέψουν, θα το επενδύσουν κτλ. Το χρήμα όμω είναι ένα παράδειγμα που προέρχεται από την κοινωνική πραγματικότητα και αφορά μόνο αυτή, ενώ οι Μπέρκερ και Λάκμαν κάνουν λόγο για κοινωνική κατασκευή τη πραγματικότητα γενικά. Τι συμβαίνει με το χώρο τη αντικειμενική φυσική πραγματικότητα. Είναι πολύ πιθανό ένα θετικό επιστήμονα να μα πει ότι αυτή δεν κατασκευάζεται. Είναι εκεί και τα δεδομένα τη μιλάνε από μόνα του. Καταρχά, μπορούμε να αντιτείνουμε ότι τα όρια μεταξύ κοινωνική και φυσική πραγματικότητα δεν είναι τόσο ξεκάθαρα όσο θέλουν οι θετικιστέ. Αφού για τη μέτρηση των φυσικών φαινομένων χρησιμοποιούνται εργαλεία και μονάδε, οι οποίε και αυτέ αποτελούν κατεξοχήν κατασκευή των κοινωνιών από τι οποίε προέρχονται. Τέτοιε μονάδε μπορεί να είναι το μέτρο ή το βάρο, και τα εργαλεία μπορεί να είναι ένα υπολογιστή, ένα χάρακα ή και ένα τηλεσκόπιο. Δηλαδή, η ενα πραγματικότητα καθίσταται αντικείμενο γνώση μόνο μέσα από ιδιαίτερε κοινωνικέ συνθήκε. Αλλά μπορούμε να δείξουμε και στην πράξη πώ κατασκευάζεται η φυσική πραγματικότητα. Καταρχά να πούμε ότι η κοινωνιολογία τη γνώση, στην οποία υπάγεται η θεωρία τη κοινωνική κατασκευή, θεμελιώνεται από έναν πολλονοευρέο γιατρό, τον Ludwig Fleck, ο οποίο έθεσε την εξή απλή αμφιβολία. Αν δείξω σε οποιονδήποτε κοινό άνθρωπο τι εικόνε που παίρνω από ένα μικροσκόπιο, θα καταλάβει τα ίδια με έναν μικροβιολόγο. Η απάντηση είναι φυσικά όχι, γιατί δεν διαθέτει το απαραίτητο στήλι σκέψη και τη θεωρία ώστε να κατανοήσει τι είναι αυτό που αντιλαμβάνονται οι αισθήσει του. Με αυτόν τον τρόπο, αντιστρέφει τα βήματα που υποτίθεται ότι διέπουν μια επιστημονική έρευνα και υποστηρίζει ότι η θεωρία προηγείται και καθορίζει τα δεδομένα. Το επιστημονικό γεγονό δηλαδή κατασκευάζεται. Παραδείγματα θα βρούμε πολλά από την ιστορία τη επιστήμης. Ο Πτωλεμέο και ο Γαλιλαίο τον ίδιο ουρανό παρατηρούσαν, αλλά έβλεπαν διαφορετικά πράγματα. Ακόμα και όταν ο Γαλιλαίο χρησιμοποίησε το τηλεσκόπιο, βρέθηκε αντιμέτωπο με το εξή δίλημα. Οι απλανεί αστέρε που έγιναν πλέον ορατοί είναι τόσο μικροί και μεγεθήθηκαν, δηλαδή το τηλεσκόπιο είναι μικροσκόπιο τελικά, ή όντω είναι τόσο μακρινή και το τηλεσκόπιο του έφερε πιο κοντά. Επίσης, όταν ο Χέρσελ πρωτοπαρατήρησε τον πλανήτη Ουρανό, τον θεώρησε κομήτη, επειδή εκείνο το νέο ουράνιο σώμα δεν προβλεπόταν από τη θεωρία του. Η καλύτερη όμως περίπτωση κατασκευής ενός επιστημονικού γεγονότος, θεωρώ πως είναι η πρόσφατη φωτογράφιση της Μαύρης Τρύπας. Αυτό που ξεκίνησε ως υπόθεση περί της ύπαξης μαύρων αστέρων από τον Τζον Μίχελ στα τέλη του 18ου αιώνα προβλέφθηκε μαθηματικά από τις εξισώσεις του Αϊνστάιν το 1915 με την ονομασία «Βαρυτικός συντετριμμένα αντικείμενα». Ωστόσο, παρά το ότι ο ίδιος ο Αϊνστάιν θεώρησε αυτά τα αντικείμενα ανάξια έρευνας, ένας σύγχρονος του Σβάρτσιλ προχώρησε αυτές τις εξισώσεις ως τι ακραίες του συνέπειες για να διαπιστώσει ότι αυτά τα αντικείμενα συμπεριφέρονται με τρόπο που καταρρύπτουν τους νόμους της φυσικής όπως τους ήξεραν τότε. Τελικά, ο όρος «Μαύρη Τρύπα» Υιοθετείται και διαδίδεται από τον Τζον Wheeler το 1967 λόγω της δραματικής συμπαραδήλωσης που θέλει το σύμπαν να είναι ικανό να θρηματιστεί σαν χαρτί μέσα σε μια πυροελάχιστη κουκίδα όπως έλεγε ο ίδιος. Μέχρι και τον Απρίλιο του 2019 όλα αυτά παρέμειναν μαθηματικές εξισώσεις δηλαδή συμβολικά δεδομένα χωρίς κάποιο αντιληπτό από τις αισθήσεις τεκμήριο. Ως που μία ομάδα 200 επιστημόνων από 60 ιδρύματα και 20 χώρες αποφάσισε να φωτογραφίσει μία μαύρη τρύπα 55 εκατομμύρια έτη φωτό μακριά από τη Γη. Για να γίνει αυτό, έπρεπε να ανατοποθετηθούν 8 τηλεσκόπια σε διαφορετικά μέρη της Γης. 2 στη Χιλή, 2 στη Χαβάη, 1 στην Ισπανία, 1 στο Μεξικό, 1 στην Αριζόνα και 1 στην Αντακτική. Μετά από 9 χρόνια σκληρής δουλειάς, κατάφεραν να συλλέξουν τέτοιο έγκο δεδομένο να τα συνθέσουν σε υπολογιστές και να πάρουν αυτή τη φωτογραφία. Δεν θα ήταν υπερβολή να λέγαμε ότι αυτή η φωτογραφία τη μαύρη τρύπα αποτελεί προϊόν ενό γιγαντιαίου μοντάζ και μα δείχνει ξεκάθαρα ότι η πραγματικότητα και τα δεδομένα δεν μιλάνε από μόνα του, αντιθέτω, πρέπει να τα κάνουμε να μιλήσουν. Αν κάποτε ο Γαλιλαίο έστρεψε το τηλεσκόπιο που, όσο το κυκλοφορούσε ω παιχνίδι στον ουρανό, για να επεκτείνει τα όρια του ορατού, εδώ βλέπουμε κάτι το οποίο δεν ήταν αναμενόμενο καν να γίνει αντιληπτό από την όραση. It. Για να επιστρέψουμε στο θέμα μα, πώ συντελείται λοιπόν η κοινωνική κατασκευή τη πραγματικότητα. Καταρχά, χρειαζόμαστε μία θεωρία η οποία θα προσανατολίζει τι παρατηρήσει μα. Η θεωρία όμω απορρέει από το κοινωνικό κεφάλαιο τη ήδη συσσωρευμένη γνώση. Δηλαδή, ο Αϊνστάιν δεν θα υπήρχε χωρί τον Έφτονα κ.ο.κ. Επίσης, χρειάζεται μία προσκόλληση στη θεωρία της υποθέσεις της οποίας ούτε ο δημιουργός της δεν πήρε της μετρητής. Μία θεωρία χρειάζεται να βρει και τους απαραίτητους διάβλους επικοινωνίας ώστε να αντέξει στον χρόνο, για παράδειγμα τα πανεπιστήμια είτε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κατ' επέκταση, απαιτείται ένα καλό μάρκετινγκ το οποίο θα αποφέρει το απαραίτητο καύσιμο χωρίς το οποίο δεν υπάρχει επιστημονική έρευνα, δηλαδή η χρηματοδότηση. Υπολογίζεται ότι όλο το πρόγραμμα κόστησε περίπου 50 με 60 εκατομμύρια δολάρια, από τα οποία τα 25 περίπου προήλθαν από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών των ήπα, δηλαδή από τους Αμερικανούς φορολογουμένους. Αυτό σημαίνει και την εμπλοκή της πολιτικής και της υφιστάμενης νομοθεσίας στην παραγωγή της γνώσης. Παράλληλα, προποτίθεται μια ολόκληρη ιδεολογία η οποία θα προάγει αυτού του είδου τη γνώση και όχι κάποια άλλη, αυτό θα πρέπει να μα κάνει να αναλογιζόμαστε όχι μόνο τι επιστημονικέ έρευνε που διεξάγονται επιτυχώ, αλλά και αυτέ οι οποίε ποτέ δεν διεξήθηκαν και έμειναν στι υποθέσει επειδή δεν κατάφεραν να χρηματοδοτηθούν. Επίση, απαιτείται και ο τεχνολογικό εκείνο εξοπλισμό που θα επιτρέψει τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων, ο οποίο είναι αποτέλεσμα και αυτό του συσσωρευμένου κοινωνικού κεφαλαίου γνώση. Και εν τέλει, χρειάζεται μια ικανή ομάδα επιστημόνων οι οποίοι και αυτοί με τη σειρά του εξαρτώνται από τα που του υποστηρίζουν. Από τον επικεφαλή του προγράμματο μέχρι και τον τελευταίο φορολογούμενο πολίτη, συντίθεται ένα δίκτυο τα στοιχεία του οποίου συνεισφέρουν όλα, άλλα λιγότερο και άλλα περισσότερο, στην κατασκευή τη πραγματικότητα και τη γνώση γύρω από αυτήν. Βλέπουμε λοιπόν ότι η παραγωγή γνώσης δεν γίνεται με τον τρόπο που θέλουν οι πολυθετικιστέ. Ούτε είναι αποτέλεσμα μια μεμονωμένη διάνοια, πολό δε των γνωστικών λειτουργιών του εγκεφάλου, οτι υπάρχουν δεδομένα τα οποία μιλάνε από μόνα του. Η τελευταία αντίληψη ίσως είναι κάποιο κατάλληλο μαγική σκέψης που θέλει τη φύση να μιλάει και το άτομο να δέχεται την πληροφορία παθητικά. Και όπως είχε πει ο Φλέκ, ενώ οι επιστήμονες αφιερούν τη ζωή τους να διακρίνουν την ψευδέση από την πραγματικότητα, οι ίδιοι αδυνατούν να διακρίνουν ό,τι ονειρεύονται για την επιστήμη από τον πραγματικό τύπο της επιστήμης.